Imaš le ti imaš tako lepo rdečo brado. Dobrodošli v novi mesečni rubriki, ki se imenuje Noa runda s Katko Skatko in Katjo. Katjo. In tokrat v današnji edici gospod Andraž. Bravo! Bravo, Andraž. In ker uh, sva mi dve v pričakovanju, v pričakovanju, Sva se odločili, da se bova pomerili v tem, koliko sva pripravljeni biti mamici. In, a ja, Andraž, tvoje glaveni ni noc. In glede na to, da imamo tle izkušenega fotra, je on tak kaj nama bo dan zastavljal izzive in bomo videli, kdo je bolj spremen na to, da bebica čez dva meseca pride. V prvem izivu boste tekmovali v previjanju pleničke. Prvo seveda, Andraž, da te očaram. Obrišemo dejenčku, ritko, omazano ritko. Zamemo vlažilni robček, kjer sem vzela dva, ker sem naredila napako. Ne, se en. En, dva, to so, tri. <gled> sem še za Katjo prštimala. In zdaj obrnemo kole. Čak, kako pa zdaj aha, to je zadnji del. Popiljemo rito not. Damo to skuz, Takole zategnemo čez. Evo, plenička je previta. Kako se ti zdi? Baby handling bomo še malo potrenirali, kaj praviš? Ne, tako. Uf. Zgleda kar v redu. Koliko dobimo ceno? Sedem. Za kava ne, deset? Ja, ki imamo otroke, mi ima tri buške. No, ampak za pleničko pa dobim? Sedem popol. Za kava še zmer deset? Sedem, cela sedem. Deset. Dojenčka previjemo tako, da grebo pod eno nogo, primemo drugo, vignemo in brišemo. Vedno brišemo od spredne strani nazaj, zaradi tega, da ne dobimo drekca. Je drekac po hrbtu. In potem vlažilne robčke vedno spravimo v prejšnjo umazano plenico, zato da lahko vse skupaj lepo zavijamo, da če manj smrdi. Podstavimo gor, potegnemo, pogledamo, da ga ne žuli. Potegnemo še drugo stran in gledamo, da je tole nekak na sredini. Se pravi, predhodnice je precej boljši ta baby handling, ampak ocenjujemo pleničke, tako da 8,5. Zakaj pa ona 8,5? Ker sem ja. legenda. 8,5. V drugem delu pa probavamo baby kašice. Vsaka bo probala dve. Mele bova zaprte včin, Tinova boš stisnil usta in mora ugotoviti, iz česa kašica je. Me pa zanima na tem mestu, kjer vi mislite, da bo boljš ocenjevala okuse. Se spomnite iz prejšnjega meseca mogoče, ker smo isto okušali določene stvari in smo mogli ugotoviti. A si gledal na kjera en blok? Ja, vsej sem pogledal. <laughs> čiri, čiri, čiri, čiri. <laughs> Najprej bom izbral malino. <laughs> Lepo. Imamo štiri kašice iz Lidla. Ful dobre, jaz jih veliko pojem. Um, in zdaj bo Katja dobila dve, pa Katka bo dobila dve. Po pa pa morate ugibati štiri različni vkusi. Morate ugibati kjer vkus. <gibli> Jabalko? Korenček? A je? Ne, ba, tudi naj to mogoče nado. To pa je bolj jabka. Jabko. Pa ne vem, no. Jabka pa, hajte Kaj pa je jabka za vse tisti, ki nismo iz celja? Jabolko. 1, 2, 3, 4, 5, sestavin si zadela... 4. 4. Sam jabolko. <laughs> jabolko. Ok. Pa briskva. Kaj pa v teli? Čakaj, čakaj, Ampak je jagoda, pa, jago, jabolko pa briskva. Aj, malina. Mm, o, si zadela pa še eno, pa sta iznenačena. tega še nisem ena. Ja, to je res, ampak kaj pa v tem najdeš? Ne glej! Jabolko. <laughs> to je dober, tam je ful dober. Pusta še malo zatekovanje. Zdaj štir, štir, štir ali Kaj je okay, ta runda? Načine. A imamo še kakšno rundo? Mhm. Uh -huh. Še eno? Mhm. Uh -huh. Za naslednji izziv nam bo pandraž zastavil par vprašanj, ki so related z dojenčkam In za vsak pravilen odgovor si lahko vsake izbere ene bombončke. Pa valj, da se točke še štejojo zraven k ki smo prej delali. Prvo vprašanje. Kdo jati od otroka? otrok <laughs> ob otrok potoči prvo sozo? Tri tedne po rojstvu. Ja, pravilno. Ja, yes. okay, jaz si izbereš. To nikoli ne znaš Kako pogosto je, da se rodi otrok, ki je ima v rojstvu že vsaj en zoolog? Jeden na tisoč. Pravilno. V kateri roki dojenčka drži, nosi in uspava večino mamic? Besni. ne v Ja, Ne morete se zdaj zmajevati, ne znotraj Kako pogosto se našli tudi nodojenec. Ce vsake 3 sekunde. Odgovor je pravilen. Bravo! Padamo damo je za zadnje vprašanje vredno 2 točke. Nema ja. Kolikokrat na dan kakaje ona Ourenčki? 3 3. Na roki. Ne no, kako? Lula je vsake 20 minut. Lula jo je o martirinem Ne, pravilni odgovor je šest kat na dan šestkrat. lahko, pa tudi enkrat na šest dni. Šestkrat na dan moč prevesti. Lahko. Se dobro da znata, dobro prejemajo. Ne mi se meniš, nesem ko kako. Smaglavka je pa je to zelo. Ja, Katja čistitam z nagrado lahko skupsti prevešamo. Upam, da ste uživali v tej epizodi kako postati <gled> mamice. Hvala Andražu. Andražu, hvala Andraž. ki se nam naj za to rundo uh, pridružil in predvsem veliko sreče nama da bova te dejavnosti izvajali uspešno. Če ne pa on preskočil na Usaj mal bol uspešno ne, kot danes. Se vedoval, pa sam tukaj, to. to. In se gledamo. Prihodnji mesec.